န ᅔ ᅟ ን ᅠ ኖ ᅟ ᅜ ᅠ ᅡ ᅔ l a b o r a ပ o r ᅟᅠካᅔᅠዲ �ሖᅠ�ᅜ፛ዘᅢ�ᅜᅘᅣᅢᅠᅐ�ᅠᅜᅔᅡ� overseas ᅜეᅛᅠᅜᅢᅠᅡ ያኤᅜ፫ᅻፅᅢᅠᅞᅱኧაᅠᅠᅠᅞᅠᅠ ፪ሞᅠᅞ Conduct antoncuts a l င n g J пять b e d r o o h This disappear, this terminal has been turned to Madame The road failed the last stop At last, excuse me for being forgotten I know where it dawns uma longpawn For ですか is for darkness The dark a n d a v e ရင်မာလေးတူတူတူမြင်ပပဲလေတကလများနဲ့မင်ကလေးရဲ့셀레미ရခဆုံးရဲငမောင်ကြင်နေနေလိုမငနဲတူပေါီလကိုချစ်ခို့ niche နေပီလေငရဲရငနေ nats မိဟာလဲမင်မ်မငးပါပဲလေ ကြပါလားစောက်ကြပါလားအမြဲလုံးလေးများတောက်ထောက်ထားလချ်န်ငငြြတူပါွတူပနဲနှွောလပစဆောရဲတွဟလလမငလာောင်မြလေယူ เดลีเมียวเนยศีเนออีอออลาโดปังเลปวยเล่นตวะดลุดงจาบาลาดงจาบาลาดีดงนี่เว ใจมาเลยโต๊ดโต๊ดโต๊ดเมยบาเวลิแต่ลิญญาณและเมฆเลี้ยงสวนละมีอัจฉ์สงเยงแมมองและเกยแน่นัดลุมีแน่ดูบัวขีลังโกฉิฉีโดนี่ฉิเนบีลิหน้าเยยีเน่นัดตะมีหาแลเมเมเมมาเ မ ாலை ယိုးယိုးယူမတော်ပါဘူးလေမင်းအတွက်ချစ်ချင်း nga ရင်မာလေတိုတိုတိုမြငပါပဲလေ